У коридорі збираються претенденти на головну роль у фільмі «Кінцева 9-3-чверті». Першим проходить відбір 18-річний тернополянин Максим Семенюк. Його оцінює режисер стрічки Максим Мельник. Якого персонажа ти би хотів зіграти? Можливо, більше драматичного, хоча друзі там кажуть комічного. Після короткого інтерв'ю претендентів на роль фотографують та записують їхні контакти. Про Касим дізнався в соцмережах. Побачив, що графік співпадає, вирішив прийти. Маю невеликий досвід в кастингах, але вчусь на театральному і набираю, пробую набирати досвід в цьому руслі. Учасників кастингу записують на камеру, щоб побачити, який вигляд вони мають у кадрі. 27-річний Сергій Пателін – вчитель фізкультури. Каже, після роботи має вільний час, тому бере участь у різних зйомках. «Перший такий досвід, прям такий великий-великий. Брав участь у менших проєктах, у рекламних зйомках, у фотозйомках. зйомках. Один разок навіть ще по подійму ходив». Режисер короткометражки Максим Мельник розповідає, шукає актора на роль кур'єра з доставки їжі. Вік до 30 років – це має бути молодий, активний е чоловік. Я надаю перевагу професіоналам, але бувають, часом попадаються такі перли, що, що хочеться попрацювати саме з тією людиною. Фільм знімають за власні гроші, розповідає Максим Мельник, яку суму витратять на кінокартину, будуть знати після завершення зйомок. Окрім цього фільму, планують серію інших короткометражок. Кожен фільм це різна історія, одна окрема історія. І він буде тривати десь близько семи хвилин. Серій буде багато, серії буде близько 22 В загальному жанр це буде так, хоррор це фільми жахів, але вони будуть з елементами чорного гумору. Зйомка фільму кінцева дев'ять чверті мають відбутися 19 лютого у Тернополі. Розповів Максим Мальник. Морослава Західна Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.